Запоріжець Олег Афанасів пустує вже понад 10 років. Згадує, що спочатку просто хотів випробувати свій характер, фізичний стан, а потім зрозумів, що треба приділяти більше уваги духовному розвитку. Олег пояснює, до пустування готується за тиждень до його початку, припиняє їсти м'ясо та морально налаштовується. Це був 2008 рік. Це був 2008 рік, коли я вперше став на суворий піст. Тоді я протримався тиждень, бо мені було дуже важко і фізично, і морально. У наступні роки я все зробив поступово. Спочатку відмовився від м'яса і риби, на наступний рік – від яєць, а ще через рік – і від молочного. Виходити з посту треба також поступово. Перше, що з'їдає Олег – варене яйце. Так робити радить і дієтологиня Ксенія Сметаніна. Вихід з посту повинен бути поступовим. На протязі півтори-два тижні. Це Ви поступово в ваш раціон повинні додавати білки тваринного походження. Недарма кажуть, що перше, що ми повинні на нашому столі після посту – це яйце. Ксенія Сметаніна наголошує, що піст – це не дієта і не засіб для схуднення. Для того, щоб уникнути дефіциту вітамінів, мікроелементів, обов'язково ваш раціон повинні входити білки рослинового походження. Це Бобові, чечевиця, також для уникнення дефіциту заліза та цінка в організмі треба ваш раціон, щоб був багатий сухофруктами, також нутом, чечевицею, брокколі, кольоровою капустою. Для уникнення дефіциту кальція повинен ваш раціон включати овочі темно-зеленого кольору. Це брокколі, шпінат кольорова капуста, також соєве молоко, тофу. Для уникнення дефіциту вітаміна D та омега-3 потрібно бути додатковий вид добавок у профілактичній дозі. За словами Олега Фанасіва, після нього – це духовне очищення і робота над собою. Я обов'язково перед постом. Я обов'язково перед постом сповідуюся, причащаюся, молюся, читаю Євангеліє. Найскладніше для мене працювати над своїми думками та емоціями, бо я імпульсивна людина. На тому, що піст – це період для самовдосконалення, а не засіб для схуднення, наголошує єпископ Запорізький Мелітопольський Фотій. Їжа не робить людину не святою і не грішною, але їжа утримання від деяких продуктів це є засіб, яким ми досягаємо такого самоконтролю в своїх таких своєї сили волі. Найкраще, коли в піст, коли люди обмежать себе в таких речах, як розваги, даремне проводження часу з якимось тим пустими розмовами осудженням, як у нас люблять, посидіти там під їздом, там розповідати в кого що це період краще випробувати примирення з тими, з ким ворогували. Але постувати, каже Олег Афанасьєв, недешево. Чоловік готує вдома, на роботу бере з собою обіди, перехоплює яблуками та горіхами. Постувати дорожче, ніж харчуватися звичайною їжею. Постійно треба вживати фрукти, бо на одних овочах і кашах не протримаєшся. Треба їсти горіхи, родзинки, зелень. І це все недешево. За словами запорізької економістки Олени Дудар, набір пісних продуктів дорожчий, ніж середньостатистичний. Окрім цього, каже жінка, Ціни в піст перед великодним можуть підійматися здебільшого на базарах рідше в магазинах. Дуже часто ми бачимо, що Іскусно підвищуються ціни на деякі харчування, продукти харчування. Але якщо з, з точки зору економіки, наразі в Україні не регулюються ціни на харчові продукти, як такові, тому казати про те, що коли почався Великий Піс, ми побачимо різкі цінові коливання на ринку харчових продуктів, ні, не побачимо. Ми можемо дещо це відчути на сімейному бюджеті кожної родини, тому що це, ці певні витрати вони можуть просто змінитися в бік вегетаріанських або ділянських, етуєтичних продуктів, які вони самі по собі є дещо дорожчими. Журналісти Суспільно побували на одному з місцевих ринків і поцікавилися, чи активно цьогоріч запоріжці купують інгредієнти до пісного меню, чи доступні вони і чи планується здорожчання цих продуктів. Як люди купують зелень, овочі? Слабо активно? Очень, очень слабо. Дуже слабо. Очень. А якщо в порівнянні з минулим роком? Ну, Процент на 40 хуже. Ціни як до Великодня піднімаєте, так на тому рівні. Все йде ровненько. Хто раніше покупав, тот її зараз покупає. Хто її раніше не покупав, тот її не покупає. Люди активно купують фрукти. <гум> що беруть? Яблучка, пельсинки, мандаринки, що більше хочуть. Ну, в все в асортимент. Все, що є, все купить. До Великодня ціни зазвичай піднімаєте чи лишаєте на тому рівні? На тому рівні. Ну, герої ж на посту так. Да. Ну, на фруктах, так. Да. А що більше вибирають? Яблучка, грушки, ківі. що мені сподобається. І яблука, апельсин, авокадо зараз йдуть добре. Киві, ягоди теж. До Великодня. не піднімаєте чи лишаєте на тому рівні, який був? Ні, це за количество у народу підняти нечого. Ні, дуже не Дуже не активно, ви ж бачите. Угу. Активність відсутня. Може більше бобові, ось там фасоль, і це, овочі, фрукти, До Великодня зазвичай ціни підіймаєте чи лишаєте на тому рівні? 5-6 часів. На тому рівні. Може трохи підрости огірок. Надаємо великий піст розпочався 15 березня і триватиме до Великодня, який в цьому році припадає на 2 травня. Маргарита Галіч, Андрій Андріварйонова, Владислав Кайщук, новини на суспільному Запоріжжя.